Buro Gitchi Macro Asko Mikro Ekin godause izen, nemon Makro edo mikro, noren aldeko, lasa egon Temporik bako txaberan lekun Borrokan betiguk faktsogun Atzineko legiaztu gendun Oztopatzen bat hau estalakun Horreitxik hausnartu tartu izan da stal gracia au quería au eran ki saltia al terra con forta e terra escuma tasquera actua es que esperas es no te enteras no va de banteras due de aukeras, te divuerde a sulerse musqueras ta orañesan erre jenta dan capitalan ta orañesan se posipis saran ta orañesan se entreteni garriljedan ta orañesan euren aldekun aldecunord Natuina naizet, nor da nor, gaur gure tsaiz esan Nor da nor, nor da nor, gaur gure tsaiz esentiten Naturina naizet, nor da nor, gaur gure tsaiz esan Nor da nor, mafiasko, buragitxik, makro asko Buramikro, mafiasko, buragitxik, makro sko nor ditie